a rád bych studoval anglistiku nebo lingvistiku. Chtěla bych se věnovat speciální pedagogice, což je práce s jako logopedie a sordopedie, což je práce s lidmi, kteří mají nějaký problém s mluvou nebo s, s poslechem, se slyšením. Pomočit. No, se sluchem. se sluchem. A chtěla bych těm lidem pomáhat.